عزنا يا الغالية يا روح نبضك قصيد من غلاتك نظمت اشارة وفنونها بسمتك تجبر الوقت الشديد العنيد ضحكت من شفاتك شافي شعر في لونها <تصفيق> طول وصفك دون شك أكيد أنت لحالك أنت نجمتي وكونها يا شعوري من في حسنك انت تملكينا العديد والوصوفة الندية ساكنة يشفونها يا شعاع انت في حياتي يزيد انت صوتها لغاني لعتل الحونها يا عسى الله يحفظها مزنا شيخة الغير مشاري يبقى مزنا ودايم يصونها في حسنك أنت تملكينا العديد والوصوفة الندية ساكنة يشفونها يا شعاع أنت في حياتي يزيد أنت صوت على غالي نعتل يا عسى الله يحفظها مزنه شيخة مشاري شعر وفنولها بسمتك تجبر الوقت شديدة العيني وضحكة من شفاتك شعفي والوصوفة المدية ساكنة يشفونها يا شعاع انت في حياتي يزيد انت صوت الاغاني غالي نعتل الحونها يا عسى الله يحفظها مزنة شيخة الغير I'm